يوم الفرح هلّت الأنوار، بجيّة عهود رحّبوا فيها، يا مرحبا ويا هلا مليار، بلّي وصوف الحلا فيها،, بل وصوف الحل فيها يوم الفرح هل أجلان ننثر دروبك ورود وازهار وفراحنا من يساويها وفراحنا من يساويها خلي البنات من حلاكة تغار يا من يضاهيها يا شيختين من يضاهيها على ربي هنيها قصيد <تصفيق> شرير حسب الطلب مواليد الـ100 تخرج من مدح تراحيب الكفار. ابوك محمد من الاحرار اللي تلوم اسم باديها لك يهديه اللحن والاشعار واغلى المعاني غنيها تراحيب تقاعد تكريم ترقيه نقل وكتابه الكلمات العلمية.